විද්‍යා ප්‍රබන්ද චිත්‍රපටවල ඔබ දකින්න සුපිරි රොබෝවරුන් සැබෑ ලෝකයේදී දැක්කැනට ලැබෙන දිනේ වැඩි යතක නවන බව නම් වීඩියෝ ආරම්භයේදීම ඔබට මතක් කළ යුතුය. මොකද අපි ආද ඔබට කියන්න යන්නේ විද්‍යාඥයන් මැනතකදී ලොවට මානව හැකියාවන්ට ඊට සමාන හැකියාවලින් යුතු සුපිරි රොබෝවරුන් පිළිබඳව. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න මේ වටිනා වීඩියෝවේ අවසාන තත්පරයටෙක්. අංක 1 digits. Agility Robotic සමාගම මගින් නිර්මාණය අඩි 5ක් පමණ උස මීට පෙර නිර්මාණය කළ ැසි නම් රබෝරයාගේ මීලංග දිගුව විදිහයට හඳුවන්න පුළුවන්. හැබැ කලින් නිර්මාණය කළ කැසගේ කොල්යු කරට වඩා නවනිර්මාණය සතුව මානවරූපී ශලරයට සාමාන කොල්යු කළක් නිර්මාණය කරන්න ඉන්ජිනේරුවන් කටයුතු ල නම්. කෘති ද ැි න්ට න් ෝබර නිර්ණය තත් ඉරි පිම්මක් විදිහට සලගන්න පුුවන්. බෝ ර කිලෝග්‍රම් දලිස් දෙක පමණ වෙන. මෙම ආකාරයට කිලෝග්‍රෑම් 18ක් පමණ බරකින් යුතු වස්තුන් ඔසවා වෙනත් ස්ථානවල ගබඩා කිරීමේ හැකියාවත් මේ රොබෝවරයා සතුයි. පහසුවෙන්ම නිවසක දොරක් විවෘත කිරීමකටත් මොහුට හැකියාව පවතිනවා. මෙම රොබෝව ලිඩා සහ තවත් සෙන්සර්es නිර්මාණය කර නිසා බාලයක මගහරවමින් අර්ධ ස්වයංක්‍රීයව වීමට ඉඩසලසදී තිබෙනවා. අංක 2. Pepper. SoftBank සමාගම විසින් නිර්මාණය කළ Pepper රොබෝරයා ගැනයි දැන් ඔබට විස්තර කියන්න අඩි 4ක් උසැති මේ රොබෝවරයාට භාෂා 15ක් තේරුම් ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. බුද්ධකලෙක කතා කරන විට වචන සහ මුහුණේ ඉරියව් හඳුනාගෙන ඊට සුදුසු පිළිතුරු ලබා දීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ සඳහා Pepper සතුව HD හයක්, 3D සංවේදක වගේම සෝනා දෙකක්ද පිටා තිබෙනවා. මෙමගින් මේ රොබෝරයාගේ සංවේදී බව ඉහළ නංවන අරට SoftBank Robotics සමාගම කටයුතු කර තිබෙනවා. COVID වසංගත කාලවකවානුවේදී බේස්බෝල් තරඟවල සමූහ නර්තනයටත් Pepper බොරුවන් 100ක් පමණ යොදාගෙන තිබුණා. අංක 3 spot පාද හතරක් සහිතව නිර්මාණය කළ තියෙන මේ රොබෝවරයා සාමාන්‍යයෙන් රොබෝ බල්ලෙක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. spot සතුව කැමරා පහක් පවතින අතර අංශක 360ක බෝදර්ශුණයක් මේ නිසා ලබා සමත් වෙනවා. මේ විදිහට පහරක් එල්ල කළත් නොවැටි සමතුලිතව සිටින්නට හැකිව spot සතුයි. තත්පරයට මීටර 1.6ක වේගයකින් දිව යාමට වගේම කිලෝග්‍රෑම් දක්වා බරක් උසුලන්නටත් spot සමත්. අනතුරුදායක ස්ථාන පරීක්ෂාවට ස්වභාවික විපතකට පසු එම ස්ථානයේ නැවත පරික්ෂා කිරීමටත් मेनि सामद दिदास दहनमे नोवेंबर महा सेधी සේවා राजय के हमुदा सेवा सामाजिकैन समग एही बोम्ब सवी में राज्यकारी वल्टान इस्पोर्ट जो दागन दिपिनो अवट पवतिन पदेश्य इस्कैन किरीम मगिन दात्तल अबागे महीमत इस्पोर्ट